السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في سلسلة شرح طريقة العمل على برنامج مداد المحاسبي. سنتعرف اليوم بمشيئة الله على كيفية تسجيل سند قيد اليومية. بدايةً لدينا سند قيد اليومية ولدينا قيود النظام. قيود النظام هي القيود التي يتم إنشاؤها من جميع السندات التي ينفذها النظام سواء كانت فواتير مبيعات أو مشتريات أو مرتجعات أو سندات قبض وصرف أو سند قيود يومية وبالتالي إذا أردنا عمل قيد يومية فسنقوم بعمل سند قيد يومية ولن نذهب لقيود النظام نتعرف سويا على طريقة تسجيل القيد اليومية تعرفنا سابقا بالطبع أن رقم السند يكون آليا أو يدويا وهذا يكون على حسب اختيارنا نسجل التاريخ ونسجل البيان ثم نضغط موافق نكتب شراء جهاز كمبيوتر وبضغطة مزدوجة نختار رقم الحساب أجهزة كمبيوتر 5000 ريال ثم ضغطة مزدوجة مرة أخرى. من حساب الصندوق أو حساب البنك على حسب البرنامج خمسة ألاف ريال ونضغط اعتماد لنلاحظ أنه نشأ هنا رقم قيد النظام وهو نفسه رقم القيد اليومية كما قلنا من قبل ان رقم قيد النظام لجميع السندات التي تنشأ من البرنامج سواء كانت مبيعات او مشتريات او سندات صرف وقبض بالتالي يكون لها رقم تسلسلي مختلف عن باقي السندات نحن هنا قمنا بقيد السند رقم واحد في قيود النظام اخر رقم هو رقم سبعة يجمع من هنا كل القيود او كل العمليات التي تتم في جميع السندات الموجودة في البرنامج طريقة سهلة وبسيطة ولا تختلف كثيرا عن سندات القبض والصرف باستثناء أننا نسجل في الجانب المدين والجانب الدائن